На плакаті в руках Вікторії фото військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них її чоловік Роман. На цьому фото наші герої, які зникли безвісти. І мій чоловік. Якого не може знайти дуже довгий час. Є така інформація, що він загинув, є геолокація, але мені ніхто, символи, не може допомогти. Кажуть, ведуться розкопки, ведуться, але ж. Досі, вже сьомий місяць, ніхто хто мені не може допомогти, вже де б ми не зверталися, ми їздили і в Київ, пізді розмахують руками. Мати учасника антитерористичної операції та добровольця Олександра також долучилась до акції. Її син зник без звісти на Донеччині. 22 квітня в неї день народження, він радці привітав із з народження. Донечку свою сказав, що ох, як буде можливість, позвоню. Але. Так, ввечері ніхто не дзвонив, на другий день ніхто не дзвонив. 29 квітня ми узнали, що він безвістий. вісті павший. Де не подавали, куди ми не зверталися, і в поліцію, і в воїнську частину, і військомат, ніхто, нічого, треба самим шукати. Шукаємо якісь зв'язки. Ну і досі, вже 8 місяців було. Учасники акції пройшли ходою від площі Соборної пішохідною вулицею до Каштанового скверу. Вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. На ялинку незламності повісили іграшки із написами: "Перші завжди віримо, чекаємо". То що Іграшку повісила Юлія. Її чоловік Василь у полоні з травня. До подібних акцій жінка долучалась в Києві та Одесі. Говорить, сподіваються на допомогу в процесі обміну, зокрема, і міжнародних організацій. Вже восьмий місяць, як мій чоловік у полоні, і очікування, воно, мабуть, найнестерпніше. Особливо, коли я не знаю, що з його здоров'ям, де він знаходиться. Ми з вчатами об'єдналися та намагаємось приймати участь у подібних акціях, які проходять цією Україною, аби наших хлопців про них чули, про них знали. І передодні різдвяних свят, воно по-особливому боляче, тому що дуже хотілося, щоб всі захисники та захисниці як скоріше повернулися до своїх рідних. Учасники акції – батьки, дружини, друзі, знайомі, військовослужбовці 79, 36, 25, 56 та інших бригад. Захід планували організувати раніше, втім безпекова ситуація у Миколаєві не дозволяла. «Сьогодні дуже особливий день, перед день Різдва і ну, це дуже велика така підтримка для сімей, щоб всі колег... загадали таке колективне бажання на швидшого повернення полонених додому, на швидшого повернення зниклих без вісти додому живими та здоровими». В акції взяли участь близько ста людей. «Вася, це мій крісний. Я його дуже чекаю. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.